Дві громади Миколаївщини опинилися під обстрілами російської артилерії та дронів камікадзе. Подробиці далі. Сталася дорожньо-транспортна пригода, зіштовхнулися військовий Урал і легкова автівка. Є поранені. Бджолярам Миколаївщини, в яких постраждали пасіки, внаслідок обстрілів російськими військами надали гуманітарну допомогу пакети бджіл. Армія Російської Федерації минулої доби, 2 травня та в ніч проти 3 травня завдала ударів по Очаківській та Коцурубській громадах Миколаївщини, про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. О 17:10 та 23:10 з мінометів та реактивних систем залпового вогню російські війська обстрілювали Очаківську громаду, влучили по акваторії, поранених внаслідок атаки немає. В ніч проти 3 травня через влучання шахет на території приватного домоволодіння у Куцурубській громаді виникла пожежа. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілу загорілися автомобіль та літня кухня. На місці працювали десятеро рятувальників відділення 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежні не допустили перекидання вогню на житловий будинок. О 6:15 15 загорання ліквідували на площі 100 квадратних метрів. За інформацією обласної військов Військової адміністрації поранених немає. Другий дрон Камікадзе спрямований по Миколаївщині знищено силами оборони. У місті Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах, за даними районних військових адміністрацій, обстрілів не зафіксовано. У Миколаєві 2 травня о 23.50 сталася дорожня транспортна пригода, зіштовхнулися військовий «Урал» і легкова автівка, повідомила речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Ольга Проценко. Внаслідок події одна людина травмована. 2 травня на перехресті вулиць Велика, Морська та Пушкінська у Миколаєві зіткнувся військовий автомобіль «Урал», за кермом якого був військовослужбовець з легковим автомобілем, за кермом якого був правоохоронець. В результаті зіткнення травмувався правоохоронець. На місце дорожньо-транспортної пригоди виїхали працівники ДБР, встановлюються усі обставини аварії. Наразі слідчими ДБР внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил водіння транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Слідство триває. Машина, бензовод, заїхала в приміщення. Як вона заїхала, не зрозуміло. З цього приводу мало що можу пояснити, бо мене попросили тут підремонтувати вікно, подивитися. То як все трапилось, я не бачив. Скоріше за все, треба камери дивитися. Втрати російських військ станом на 3 травня. Особовий склад. Близько 191 940 осіб. Танки. 3702 одиниці. Бойові броньовані машини. 7199 одиниць. 2946 артилерійських систем. 544 реактивних систем залпового вогню. 300 засобів протиповітряної оборони. 308 літаків. 2505 безпілотних літальних апаратів. 294 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 5865 одиниць. Спеціальна техніка 363 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 947 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Місцева жителька Катерина проживає в будинку по вулиці Молодохвардійській, говорить, через аварійні ситуації на водопроводі постійно доводиться ходити набирати воду. Ну вода йде погано. Мені 81 рік, а я повинна оце тягати на четвертий етаж. Ой, оце мені прийдеться ще раз за два прийти. По, -по, -по, -по три дні три робити, більше не можу. Житель мікрорайону Руслан розповідає, про ремонтні роботи не попереджали. Утім, вода у кранах зараз є. Я так думаю, це запланировано зарані. Система замены водопровода, Она заранее была запланирована, поэтому и меняют. Мы просто тут воду набираем, смотрим, идут работы. А с чем это связано, мы об этом как бы особо не знаем. Это мы набираем сугубо питьевую воду, а ту, которую готовить, кушать там, или стираем, стираем мы с водопроводной воды, ту, которую подают нам в городской водопровод.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 У Сергія з 93 вуликів залишилось 8. Чоловік приїхав в селище Шевченкове. Коли населений пункт почали обстрілювати російські військові, виїхав. Зараз повернувся та починає оновлювати пасіку. Ось такі пасічники, я бросив їх і втік. Лишився живий, а не Дали 20, 20 пакетів. Пчілки, дивлюсь, добрі, крупні. Посміхаються. Бачите? Жужать мені.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 Бачите, бджілки живі і здорові. От, е, хоча у, там у їх набагато тепліше в Закарпатті. Вони виїхали, переживали, щоб їм не було тут душно. Вони такі поробили отдушини тут в стенді. А приїхали сюди, у нас плюс 4, ну їм добре, вони там, там купу збиваються. Пакет називається «Міні-сім'я». Тут е, 4 рамки е, з бджолами і з розплодом. Ну,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 того об'єму, з яким ми в жагорами працювали, ті, що були на Херсонському напрямку, Снігирівка, вони, в общем, поки пчоли пропали, вони зараз не працюють, Звісно, ми лишилися цих тих клієнтів, з ким ми працювали. Ну, це буде добре, зараз хлопці відновлюються на наступний рік.